Λοιπόν, όπως ακούτε, ο Μάριος είναι μέσα και μιλάει στο τηλέφωνο και εγώ αυτή τη στιγμή ετοιμάζω την επόμενη πλάκα μου. Λοιπόν, μοστάρδα και το σαμπουάν του που έχει αδειάσει αρκετά. Οπότε, θα το ανοίξω Για να δούμε τώρα πως θα το κάνουμε αυτό Κάπως έτσι Και... Το λίγουμε μέσα Γιατί δεν πέφτει. Και... Μα τι ωραίο μπάνιο που θα κάνει. Yeah. Μα τι ωραίο μπάνιο που θα κάνει. Το μωρό μου. Τώρα, έρχομαι γιατί είμαι στο μπάνιο. Προς το παρόν, σας αφήνω. Θα τα πούμε με το αποτέλεσμα. Φιλιά. Λες να το καταλάβει. Είναι μια μαρακή, αγέντε λεχίτρια. è Point qui lo so è che